باب ضيوفنا كل من جانا ووجه صبنا من شي لهم عن التراب عيوننا، يا هلا ويا مسهلا سلوا هلا، الله الله شامخة بالزين يا زين جمال، ما عطيتي من مثلك جمال فارقة بالزين يا بنت الرجال، ما حد بمثلك صوت ولا حلا، فارضى حسنك عليهم بتمام، من يضيع بحسن وجهك ما يلام، فاتنا يا فاتنا كل الأنهام فاردة متفردة بين الملأ يا عريس فرح ونرقص لك ضرب فرحة الليلة تزين تعب ما على الدنيا ملام ولا عتب راحت الأحزان والهم جلأ يا عريس فرح ونرقص لك ضرب يا حفيد أهل الثرب والمرجلة يسعدك رب سنين المقبله فالك التوفيق كل الغلا <تصفيق> يا هلا ويا مرحبا بضيوفنا كل من جانا من صبنا نشيلهم عن الثرى بعيوننا يا هلا ويا ما سلوا هلا الله الله شامخة فارقة بزين يا بنت الرجال ما حد مثلك وصوفوا لحلام حسنك عليهم بالتمام من يضيع بحسن وجهك ما يلام فاتنا يا فاتنا كل الأنهم فاردة متفردة بين الملا تعب ما على الدنيا ملام ولا عتب راحت الاحزان والهم انجلى يا عريس افرح ونرقص لك طرب يا حفيد اهل الكرم والمرجله يسعدك رب سنين المقبلة فالك التوفيق كل الغلا يا هلا ويا مرحبا بضيوفنا كل من جانا وجه صبنا من شي لهم بعيوننا يا هلو يا مسلو مية هلا الله الله شامخة بالزين يا زين جمال ما عطيتي متبهي مثلك جمال فارقة بزين يا بنت الرجال ما حد مثلك ولا حلا فارضى حسنك عليهم بالتمام من يضيع بحسن وجهك ما يلام فاتنا يا فاتنا كل الانام فاردة تعب ما على الدنيا ملام ولا عتب، الاحزان والهم انجلى، يا عريس افرح ونرقص لك طرب، يا حفيد اهل الكرم والمنجله، يسعدك ربطة المسيلة مالك التوفيق يا ترقية نقل